Thank you.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 які мають отримати хороший поштовх для того, щоб вчити предмет «Захист України». Стріби на полігоні, за словами головного спеціаліста Хмельницького департаменту освіти і науки Едуарда Погоржельського, входять у нову програму з предмету «Захист України». Якщо порівняти з минулорічною, об'єднали стройову підготовку з прикладною фізичною підготовкою, і такий розділ був статути Збройних сил України ввели в розділ Збройні сили України на захисті України. І внесли в розділ Основи цивільного захисту, заняття з безпеки. В кінці навчального року в рамках предмету Захист України для старшокласників планують провести навчально-польові заняття, каже Едуард Погоржельський. До них входять тактична, вогнева, домедична та фізична підготовка. Михайло Желецький Сегольник, Новини на Суспільному, Хмельницький.